अगर आप मैं आज आपको बताना चलूँ की न्यू कराची सेक्टर फाइव ई का मसला और आज का इकतीस दिसम्बर है आज तारीख और न्यू कराची सेक्टर फाइव ई کے اندر یہ مدینہ کالونی اور سندھی ہوٹل کے درمیان والا حصہ ہے جو کہ آپ کے سامنے تصویر چھپی ہے اور اس سے پہلے دو دن پہلے بھی جو ہے ایکسپریس نے ہی تصویر اس ٹائپ کی تصویر چھاپی تھی اور وہ نشاندہی کی تھی کہ یہاں پر نالہ بہ رہا ہے اور بڑی تعداد میں نالہ بہ رہا ہے اور جس طریقے سے نالا یہاں پہ بہ رہا ہے کہ میں آپ کو بدل ہی نہیں سکتا کل میں یہاں سے گزر رہا تھا اور گزرتے ٹائم میں نے, میں کسی کے ساتھ تھا تو میں رک نہیں سکا میں بائک پر اسے کیونکہ بائک خود میں ڈرائیو کر رہا تھا اس لیے ویڈیو بھی نہیں بنا سکا تو میں آپ کو نشاندہی کرتا چلوں کہ دو جگہوں سے نالہ اتنا تیزی سے بہ رہا ہے اتنا تیزی سے بہ رہا ہے اور اس کے اوپر جو نالے پہ انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہے آج کے زمانے کی نہیں ہوئی سالوں سے ہوئی ہوئی بیس بائیس سال پچیس سال تیس سال پہلے کی انکروچمنٹ ہوئی ہوئی اور ٹھیک ٹھاک نالہ بہہ رہا ہے یہاں پہ اور یہ نیو کراچی سیکٹر فائیو ای ہے اور سات روڈ کہلاتا ہے اور <coughs> نیو کراچی پانچ نمبر سے لے کے سندھی ہوٹل جانے والا روڈ ہے ڈبلیو گیارہ بس اسی روڈ پر سے گزرتی ہے یہ تو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ تو آپ کی تصویر اس طرف کی بنی ہوئی لیکن وہاں سے آنے والی ہے اور یہ تو آپ کے سامنے یہ جو بس نظر آ رہی ہے نا یہ ڈبلیو گیارہ جا رہی ہے یہاں سے یہ ڈبلیو گیارہ کا آنے جانے والا روڈ ہے نیو کراچی کا اور یہ اتنی بڑی تعداد میں پھر اس کے بعد جہاں سے بائک والے گزر رہے ہیں آپ اس روڈ کا حشر دیکھ لیں کوئی اتنا بڑا مذاق کیا ہوا ہے نیو کراچی کے ساتھ یہاں تو سڑکیں ڈالنے کا نام و نشان نہیں ہے اوپر سے یہ نالے کی صفائی زندگی میں کبھی نہیں ہوتی ہوگی کیسے نالوں کا دکانیں اتنی بنی ہوئی ہیں یار آگے چلے جائیں آگے جانے کے بعد پھر جو ہے نالوں کی حالت حالتیں آپ دیکھیں نالوں کے مطلب وہ جنرل ایوب خان صاحب کے زمانے میں جو ہے یہ جب نیو کراچی ڈیولپ ہو رہا تھا اس کو تیار کیا جا رہا تھا تعمیر کیا جا رہا تھا تو اس زمانے میں چار چار فٹ کے نالے بنائے گئے تھے برساتی نالے لیکن آپ نالوں کے اندر چیک کریں گے تو لوگوں نے گٹروں کی لائنیں تک اتاری ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ جو کچی آبادی ہے اکبر آباد جو کہ آج کل کسی سمی دلوی جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے جن کی ملاقات ہوئی تھی سمی دلوی صاحب تو ان کے نام پر رجسٹر ہو چکی ہے ان کے بیٹے نے کروائی ہے وہ رجسٹر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کچی آبادی ان کے نام پر رجسٹر ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو ہے اب یہاں پہ یہ سچویشن ہے مطلب یہ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج 31 دسمبر کی تاریخ ہے ایکسپریس میں یہ تصویر چھپی بھی ہے اور اگر میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ انتیس دسمبر کو بھی ایکسپریس میں یہی تصویر چھاپی تھی لیکن کسی اور اینگل سے چھاپی تھی یہ آپ کے سامنے آ گئی تصویر دیکھیں بھائی یہی تصویر ہے یہ ایکسپریس نے پرسوں بھی تصویر چھاپی تھی تاریخ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ نیو کراچی سیکٹر فائیو فیلڈ پانچ نمبر اس میں تو لکھا ہوا زیر نظیر تصویر کسی سیلاب زدہ علاقے کی نہیں بلکہ نیو کراچی سیکٹر فائیو ای ہے سیکٹر فائیو نہیں ہے سیکٹر فائیو ای ہے وہ ای فور ایلیفنٹ جہاں سیوریج نظام کی خرابی سے سڑک زیر آب آ گئی ارے بھائی یہ مسئلہ تو چھ پانچ چھ سال سے اور دو سال سے تو ابلنا شروع ہوا ابل کے نالے سے پانی باہر آنا شروع ہوا یہاں تو بارشوں میں ہر بارشوں میں پانی باہر آ جاتا ہے تو میں تو آپ کو یہ کہوں گا یہاں تو انکروچمنٹ کی بھرمار ہے یہاں پہ تو ایم پی اے صاحب نیو کراچی کے ایم پی اے صاحب ہیں خواجہ زل الرحسن صاحب وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے اب ظاہر سی بات ان کا تو ووٹ بینک ہے یہاں پر وہ کیوں کریں گے یہاں پہ وہ یہاں کے نالوں پہ بنی ہوئی دکانیں کیوں گلوائیں گے ان کا ووٹ بینک ہی خراب ہو جائے گا وہ اس کی آڑ میں اگر یہ علاقے تباہ ہوتے ہیں ہو جائیں ڈوبتے ہیں ڈوب جائیں ان کو کوئی قرض نہیں ہے وہ تو ایم پی اے یہاں سے ہے بنے ہوئے نیو کراچی سے لیکن ایم پی اے نیو کراچی شادر نادر یہاں پہ ٹپکتے ہیں الیکشن کے دنوں میں اور الیکشن کے دنوں میں اگر نہیں آیا تو 2020 में بیس میں جیسے میڈیا یہاں پہ بڑی تعداد میں آنا شروع ہوا ڈان آیا جنگ آیا انہوں نے خبریں چھاپیں انہوں نے تصویریں چھاپی आया نیوز بڑے پیمانے پر آیا ہم نیوز آیا جی نیوز آیا اس کے اس وقت وہ جو ہے نا غلطی سے فائیو ای کے اندر جو ہے وہ اپنے ڈبل کیبن میں بیٹھ کے جو ہے اپنے ساتھ پولیس پروٹوکول اس کے علاوہ وہ تو کبھی ان علاقوں میں گزرتے ہی ہیں جس آدمی کی بفر زون میں زندگی گزری ہو جس آدمی کا بچپن ہی حیدرآباد میں گزرا ہو جس آدمی نے ڈیفینس میں گھر لیا ہوا ہو جس کے ڈیفینس میں گھر ہو تو وہ آدمی نیو کراچی میں کیوں آئے گا وہ نیو کراچی میں الیکشن تو لڑ سکتا ہے وہاں سے سیٹ تو حاصل کر سکتا ہے لیکن ان علاقوں میں نہ پیسہ لگائے گا نہ ان علاقوں میں کبھی آئے گا نہ ان ایم پی صاحب آپ کا تو کام بنتا ہے کہ آپ نیو کراچی میں آ کے جہاں کے لوگوں کے مسائل کو دیکھیں سمجھیں اور اس پر آواز اٹھائیں آپ تو خود ایک ایم پی ہیں ایم پی ہونے کے ساتھ ایک لائر بھی ہیں تو آپ کی آپ کے لاء کے ذریعے بھی یہ سب معاملات جو ہے سالو ہو سکتے ہیں علاقائی مسائل ختم ہو سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو آج کے کیپشن میں پڑھ کے سنا رہا ہوں نیو کراچی کی سڑک کا ٹریک واٹر بورڈ کی غفلت سے سیوریج کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے ٹریفک دوسرے ٹریک سے ٹریک پر چل رہا ہے لیکن خدا کے واسطے میں تو یہ کہوں گا صحافتی داروں سے درخواست کروں گا کہ لوگوں کو برابر والی ٹرک کی بھی تصویر اس تصویر کے ساتھ جو ہے برابر والی تصویر بھی لگائی جائے اس میں یہ بھی نشاندہی کی جائے اس کو خود دکھایا جائے کہ برابر والا ٹرک تو ادھر تباہ ہوا ہوا ہے پانی تو نہیں ہے ادھر کم ہے پانی مطلب یعنی کہ کچھ ہلکا پھلکا جو بہ کے چلا جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہاں پر پانی ہے لیکن بہت کم ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے یہاں پر نیو کراچی والوں کے لیے نیو کراچی والے اسی طرح سے تباہی کا شکار ہیں بھائی یہ گاؤں دیہات کیوں کہہ رہا ہے اسی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ نیو کراچی کا نام خراب کیوں ہے اسی وجہ سے کہ وہاں پر یعنی کہ انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے وہاں کے لوگ جو ہے وہاں پہ کیسے رہ رہے ہیں کچھ نہیں پتہ لوگوں کو لوگ یہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کروانا چاہتے ہیں لیکن ان کو طریقہ ہی نہیں پتہ نیو کراچی ٹاؤن کوئی کام ہی نہیں کرتا سروس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سمجھ لو کہ بس لوگوں کو پھنساتے رہتا ہے کسی نہ کسی چکر میں کبھی سیوریج کا نظام تباہ کرنے میں لگا ہوتا ہے کبھی کوئی الٹی سیدھی ہرکتیں کرنے میں لگے ہوتے ہیں تو وہ کبھی جو ہے اگر کوئی بندہ درخواست لے کے وہاں پہنچ بھی جائے گا ہمارے پاس گھر کے پاس گٹر لائن بند ہو گئی ہے خراب ہو گئی ہے تو وہ بند ہی رہے گی وہ کھلے گی نہیں زندگی میں کبھی وہ پھر اس کے بعد جو ہے اگر وہ کوئی صبح ہی موت سے پہ پہنچ جائے یا عدالت پہنچ جائے تو اس کو بولتے ہیں کہ جاؤ بیٹا تمہارے گھر سیکشن آڈر کہاں سے بنے گا کیسے بنے گا یہ بھی نہیں بتائیں گے وہ اور آج کے زمانے میں تو میں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بندہ گھر خریدتا ہے تو اس میں سیکشن آڈر تو ہوتا ہی نہیں ہے جو کہ سیوریج کی گھر سے جو لائن نکل رہی ہوتی ہے گٹر میں ڈلنے کے لیے وہ اس کا ایک سیکشن آڈر بنتا ہے اور آج کے زمانے میں پینتیس سے چالیس ہزار روپئے تو اس کا صرف چالان ہے واٹر है کا تو وہ سیکشن آڈر کے لیے جو ہے وہ اتنے مسائل ہیں اور وہ گھر جب یعنی अब किसके पास होता है कहाँ होता है कितने सेक्शन ऑर्डर्स इस शहर में अगर इस शहर में तकरीब चार करोड़ लोगों की आबादी है चार करोड़ में से तकरीबन जो है तीन करोड़ ढाई करोड़ घर बने हुए इस शहर में तो ढाई करोड़ लोगों के पास सेक्शन ऑर्डर होंगे या नहीं होंगे इस बात की तो मैं समझ में नहीं आती मुझे मुझे तो यकीन नहीं आता कि इतने होंगे सेक्शन ऑर्डर्स तो सिवरेज बोर्ड तो पहले लोगों को इस तरीके से फंसाता है ابھی بھائی جب آپ لوگ سیکشن آرڈر بار بار ڈیمانڈ کرو گے اپروول لیٹر بار بار ڈیمانڈ کرو گے تو لوگوں کے یہ مسائل یہ جو مسئلے ہوئے ہیں یہ کیسے سالو ہو سکیں گے بھائی کیا لوگ آپ لوگ نیو کراچی سیوریج بورڈ کے آفس میں جائیں اب ان سے جا کے پوچھیں گے بھائی آپ یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں نے سیکشن آرڈر اس وقت اپنے گھر کے پیپروں کے ساتھ بنوائے ہوں گے یا لوگ جو گھر خریدتے ہیں کے ڈی اے کے تھرو اس کو لیز کرواتے ہیں کے ڈی اے کے تھرو وہ جو ہے گھر خریدتے ہیں ویریفیکیشن کراتے ہیں اس میں رجسٹریشن کراتے ہیں کیا اس میں آپ کے لوگوں کا کوئی ایسا کرائٹیریا ہے کہ واٹر بورڈ اینڈ سیلوریج بورڈ کا سیکشن آرڈر کوئی لیٹر وغیرہ اس میں یعنی کہ ان کیا جائے گھر خریدتے ٹائم بندے کو بنوانا ضروری ہے یا اس کا کے قانون ہے یا نہیں ہے نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے بھائی اگر ہے تو وہ بنواتے کیوں نہیں لوگ تو اس ٹائم کیوں یاد نہیں آتا آپ لوگوں کو یہ سب تو پلیز اس کے بارے بھی میں بھی جو ہے بتایا جائے اور نیو کراچی کا جو یہ مسئلہ ہے نا سیوریج کا یہ ایک جگہ سے نہیں یہ بہت ساری جگہوں سے ہے اور کل کا میں آپ کو بتا دوں کہ پانی جتنا تیزی سے وہاں سے نکل رہا ہے کل میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا پانی جتنا تیزی سے وہاں سے نکل رہا ہے سیوریج جو نالے میں سے نکل رہا ہے کہ میں آپ کو زبان سے تو بیان نہیں کر سکتا بھائی میں تو کہوں گا ثقافتی اداروں سے کہ یہ والا جو روڈ ہے یہ بھی دکھائیں اس کے برابر والا جو روڈ جس طریقے سے خستہ حال ہوا ہے دیکھیں بھائی یہ دیکھیں یہ بس جو گزر رہی ہے ڈبلیو کے آر آئی اس کے پیچھے دھول مٹی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو دھول مٹی جو نظر آ رہی ہے اسی وجہ سے نظر آ رہی ہے کیونکہ روڈ خستہ حال ہے اس کے نیچے کی جو ریت ہے وہ ہوا میں اڑ رہی ہے تو تافن تو کلائمیٹ تو تھری اس طرح سے خراب ہو رہا ہے مطلب ایک سیوریج کا تافن پھر اس کے بعد جو سڑک پہ جو سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اس کی جو دو مٹی لیے اس کے نقصانات مطلب لوگوں کو بس کسی طریقے سے جو پریشان کرنا ہے خاص طور پر نیو کراچی کو نیو کراچی سیکٹر فائیو ہی تباہی کا شکار ہے بھائی اس کا انفراسٹرکچر برباد ہو چکا ہے اس علاقے میں جو ہے دو بیس میں جو میڈیا بڑے پیمانے پر آیا تھا تو اس کے تھرو ہی کام ہوئے جو کچھ بھی کام ہوا کوئی ایم پی اے صاحب کا عمل دخل نہیں ہے ایم پی اے صاحب تو بس سمجھ لیں کہ بس ایم پی اے صاحب کو یہ کہوں گا کہ یہ علاقہ سیاست کی نظر بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہو رہا ہے بھائی ہر طریقے سے ہو رہا ہے کبھی کوئی اسٹریٹ لائٹ لگاتا ہے اور اسٹریٹ لائٹ لگانے پہ کام کوئی اور کرتا ہے اور اس کے اوپر سیاست کوئی اور کر رہا ہوتا ہے کبھی کوئی جو ہے پارک بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس پہ سیاست کوئی اور کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کبھی کوئی اس پہ جو ہے کیا بولتے ہیں علاقے میں سیوریج کا مسئلہ اٹھاتا ہے تو اس پہ سیاست کرنے کوئی اور کھڑا ہو جاتا ہے اس علاقے میں سڑکیں سال سے نہیں ہیں صحیح ہے سیوریج کا نظام جو ہے تقریباً سات آٹھ سال سے خراب ہوا دو ہزار بیس اکیس میں صحیح ہونا شروع ہوا اور بڑے پیمانے پہ صحیح ہوا تو بھائی میں تو یہ کہوں گا بھائی نیو کراچی پر نظر ڈالیں لوگ نیو کراچی نیو کراچی تو سرکاری کاغذوں میں ہے ہی نہیں کسی بھی طریقے سے نارتھ کراچی ٹاؤن شپ ہے اور جنرل ایوب خان صاحب نے نیو کراچی اور نارتھ کراچی کو ملا کے جو بنایا تھا وہ ٹاؤن شپ بنایا تھا نارتھ کراچی ٹاؤن شپ तो लोग को आज तक तो ये भी नहीं पता कि न्यू कराची सरकारी कागज़ों में है भी या नहीं है तो भाई मैं कहता हूं कि न्यू कराची सरकारी कागज़ों में नहीं है नॉर्थ कराची टाउनशिप है और टाउनशिप के बारे में जो है अगर आपको यकीन न आए तो के डी में जा चेक कर सकते हैं अपने अपने पेपरों का आप अपने घरों के पेपरों में भी चेक करेंगे तो नॉर्थ कराची टाउनशिप मिलेगा न्यू कराची नहीं मिलेगा वो